Всім привіт, з вами Олександр Терехов і ви на каналі про будівництво. Кожен вівторок і четверх о сьомій вечора ми проводимо ці вебінари і я даю відповіді на питання. Так, але питання повинні бути більш конкретними. Тобто, коли є декілька варіантів, ви не можете обрати якісь або є якась проблема, ви не знаєте в яку сторону бігти і вам потрібно підсказати допомогти тому що іноді ви задаєте мені питання котре мені нагадують більше завдання на проєктування тоді звиняйте я відповісти не можу тому що я інженер будівельник за фахом і мені потрібна додаткова інформація для того щоб щось відповісти і от Владімір Федорінка Ви перший хто отримує цю відповідь, тому що зараз ви мені написали таке питання, на котре я не можу відповісти, тому що мені недостатньо інформації. Маю намір будувати будинок 8х9, 5 стінок, з величезною мансардою, дах 45 градусів, кут, чи витримують стіни на фронтонах з сегли 250, адже висота фронтону виходить 4 метри, а ще як тут підпертий коньок дякую я не знаю як вам підпертий коньок <сум> або Вася або Коля <сум> я не знаю хто там і буде його підпирати тому що якщо ви тільки-тільки вирішили будувати будинок то вам потрібно починати з проєктування це ескізне проєктування і тільки потім вже розробка конструкцій. тут треба дивитися які прольоти тому що ви, ви написали п'ятистінок, ну то і що? Стіна посередині або одна треть, По короткій стороні 8 метрів або по длінній стороні 9 метрів. Я ж не знаю, я ж не бачу в вашій архітектури. Значить, по стінці, по стінці 250 мм. Так, якщо цегла, ну марки зазвичай М100, тому що якщо марка цегли буде менше, то вона дуже крихка, і на матки розвалюються. То навряд на врядці ви з нею будете будувати, а от М10 вже так по міцності вона проходить. Тут залишається питання по, Господи, устойчивости Хлопці, напишіть мені, устойчивости українською знову з голови летал. Вот. тому що коли п'ятистінок, у вас фронтон може бути розташований або паралельно п'ятій стінці, або перпендикулярно п'ятій стінці, розумієте? І відсюди буде все ну, дуже взаємопов'язане. Зможете ви його поставити вище чи ні? Наприклад, в мене стінка 6 метрів за шишки від стіни до стіни по центру нічого нема і в мене фронтон заввишки десь метрів 6 стіна 250 є можливість таку стінку звести так є можливість а, а якщо це буде наприклад 8 метрів ну це дуже вже велика відстань ось і це, це теж буде збільшувати гібкість цієї стінки тому це теж може бути не дуже файно а якщо у вас фронтон перпендикулярно до п'ятої стінки отак от примикаєте да і задаєте йому додаткову устойчивость і залишається тільки оця частина то так, це простіше тому на жаль от ви питаєте а не розумієте що потрібно гораздо більше інформації для того щоб вам відповісти ось і коньок це теж саме Тобто. Як эти 5 стінок э, располагаются? Ваша п'ята стіна вздовж конька чи перпендикулярна до конька? <laughs> так що извиняйте. звиняйте, в, в нас є ще сісьма опасні райони, тобто це там, де сісьмика може бути 8-9 балів, це, я нагадаю, Крим, Одеса, це Закарпатська область, це Одеська область. Тобто тут сейсміка, і тут же інший підхід повинен бути. Тут вже є свої обмеження, але ви теж не вказали мені, в якому ж ви регіоні та будуєте. Зрозуміло? Чому так довго розказую? Щоб ви зрозуміли, що не можна отак от зайти і отримати відповіді, тому що це питання проектування. Тобто треба зібрати всю інформацію, потім узгодити з вами естетику. Екстер'єр будинку, а потім тільки вже розробляти, розраховувати і так далі. Але технічно все можливо. Можна стінку заармувати, можна зробити додаткові пояса, можна зробити додаткові контрафорси, пілони там і так далі. Тобто є різні можливості.